Пане Михайле, доброго вам ранку, Христос Воскрес, чи був, чи був у вас Великдень, спитаю так? Моїсь, Воскрес, доброго дня студія, доброго дня телеглядачі. Е, ні, не було у нас Великдня, вчора е, особисто в mm -hmm. мене, там і в більшості моїх хлопців, підрозвіли Свободи, а також перший і другий рот, які безпосередньо вчора також заступали на позиції. Е, вчора ситуація була досить така складна, ми зранку привітали, Москалів зі святом відпрацювали наші танки по їхніх позиціях. Потім було десь може години-дві за тиші. Після чого почали обмінюватися артилерійськими обстрілами по наших позиціях. Ми також відповідно відповідали і знищували їхні передній край. Ну але проти не що досить багато завдавав ударів по наших позиціях. Відпрацьовував всі квадрати, де. У них є наміщені плани відцілі щодо, щодо, ну, щодо нашого району розташування. Так що паска вчора досить була така весела. Ну, можна сказати, що ми її нормально відсвяткували, хоча ті, хто вже... Була можливість з наших деяких хлопців відпочити, тому вони, відповідно, її святкували. А ті, хто ніс службу на позиціях, ну, не вдалося, ну, це нічого. Головне, що всі після вчорашнього дня і цієї ночі живі, здорові, це саме основне. І ми продовжуємо знищувати ворога на всіх напрямках. І що казати загалом про погоду, чи яка зараз погода, чи трошки підсушується земля, і що це взагалі означатиме найближчим часом прихід потепління чудова, вже вже другий день. Е, Світи сонце немає ніяких дощів. Е, земля підсушується, грон підсушується. Не знаю, що це може означати. тому, що навіть коли були ці дощі, е, це було якоїсь перешкоди для того, щоб техніка могла. Рухатись по полях, чи, тут, там, з, чи по інших якихось логістичних шляхах. Якщо ви запитуєте, чи це впливало якось там, чи впливає в майбутньому на рішення про контрнаступ, ну це мабуть навряд чи, тому що е, сучасна техніка, вона дима по всіх болотах так і це не є проблемою. По майбутньому там контрнаступ, це все залежить відповідно від верховного командуча та головокомандуча збройними силами України, України, тому погодні умови туди ж ніяк не можуть вплинути на якісь наступ чи це буде сонце чи це буде дощ, сніг це абсолютно неважливо як взагалі настрій у ваших бійців у вас чи відчувається вже така втома від війни більше року тривають бойові дії ми розуміємо що багато людей вже не один місяць воюють е, справа в тому що е, всі українські солдати чи офіцери які проходили службу там, за контрактом до, до, до початку повномасштабного вторгнення чи прийшли по мобілізації добровольцями з початком 24 лютого. Вони, звичайно, утомлені фізично, там, морально, але це не є якоюсь причиною для того, щоб вони перестали виконувати задачі. Так само, як підрозділ села батальйон чи інші підрозділи Національної гвардії, бригади рубіж. Головне, в цій ситуації щоб українці не втомилися, допомагати своїм воїнам, підтримувати їх. Тому, а Збройні сили та Національна гвардія ніколи не втомляться. Ми будемо стояти до тих пір, поки е, не буде тут вже жодного господаря на нашій території. І повністю наша держава стане незалежною, і ми знищимо ворога на всіх напрямках, які є. Тому головне, щоб українці не втомлювалися. Ми то не втомлюємося, у нас все буде добре.